Iohannis, e subliniereire extrem de dur pe tema modificării codului penal, inadmisibil, modificări cu destinacie. Presubliniere din Teleclaus Iohannis a avut o primă reacție pe tema propunerilor PSD-alde de modificare a codului penal subliniere a codului de procedură penal. Linierea eful statului afirm voala ce unele modificări sunt făcute cu dedicatie pentru Libiu Dragnea. Au fost mai multe propuneri care s-au făcut în vederea modificrilor. Vă referiți la codul penal și codul de procedură penală. Unele modificări sunt necesare, pentru ce e nevoie de o modernizare a legisla ei, punere în acord cu deciziile CCRI ce în unele puncte chiar cu legislaia european. Aceste propuneri sunt bune, i cred ce parlamentul le va prelucra. Alte propuneri care au fost făcute sunt total inacceptabile. și cred ce discuia parlamentar va revela care trebuie să rămână în discuție și care trebuie să iasn din discuție. <fie> în principiu trebuie să actua toată lumea. Este inadmisibil ca unele modificări să fie fecute cu destinatie pentru unele persoane care vremelnic. Acum, ocup unele de decizie chiar în Parlament, a declarat Iohannis.